הנה כאן יש לנו בעיה. יעקב והמלי עלו על גלגל ענק בקרנבל שבבילינגס, שבמונטנה. לגלגל יש קוטר של 16 מטרים. נסרטט כאן את הגלגל, יש לו קוטר של 16 מטר. נסרטט את זה גדול יותר. ניקח לנו מרחב גדול יותר. אז יש לו קוטר של 16 מטר. אז מה יהיה כאן הרדיוס? הרדיוס יהיה חצי מזה. ברור? אם אנחנו נסרטט את הרדיוס, נסרטט אותו כך. זה 16-16 מטר. כלא fått הרגיוס יהיה 8, 8 מטרים. עם הנקודה הנמוכה ביותר מעל הקרקע. אם הנקודה הנמוכה ביותר. שהיא 1 מטר מעל הקרקע. נקודה נמוכה ביותר ממש כאן. זאת הנקודה הנמוכה ביותר. וזה كان 1 מטר. מעל הקרקע. המרחק הזה كان הוא 1 מטר. ברור למדי? בהנחה כיעקו כי ואמלי. נמצאים בגובה Ag מעל הקרקע. והפונקציה הסינוסידיאלית של הזמן, ברגע בו T שווה ל-0, את הנקודה הנמוכה ביותר של הגלגל. אז זה בנקודה T שווה ל-0, ממש כאן, T שווה ל-0, זה הנקודה הנמוכה ביותר של הגלגל, רשמו משווה עבור H. סליחה, לא שכחנו, רשו לנו לקרוא הכל מחדש, יעקב עלו, עלו על גלגל ענק בקרנבל, לגלגל יש קוטש של 16 מטרים, אנחנו עשינו את זה, הוא מסתובב בקצב של שלושה סיבובים בדקה. ביותר היא 1 מטר 1 מעל הקרקע בהנחה כי י ואמילי נמצאים בגובה age מעל הקרקע כאשר הפונקציה הסינוסידיאלית לפי זמן במצב של t שווה 0 אנחנו צריכים לרשום פונקציה של age, המרחק שלהם מעל הקרקע, של הזמן. ואומרים לנו כי הזמן נתון בשניות. בהתחלה אומרים לנו כי הם משלמים שלושה סיבובים בכל דקה. ברור? אז זה שלושה סיבובים לכל 60 שניות. וזה... אותו דבר כמו סיבוב שלם כל 20 שניות. ברור? פשוט חילקנו את שני אגפים בשלוש עבור 20 שניות. כמה מעלות יש בסיבוב שלם? בסיבוב שלם יש 360 מעלות. כלומר זה 360 מעלות ל-20 שניות. ואם יש 360 מעלות ל-20 שניות, נחלק... אתם יודעים, לציין את המהלך אפשר להשתמש בסימן השוויון של המשוואה. 360 מעלות במהלך 20 שניות. הכוונה בזאת היא שנגענו ל-18 מעלות. פשוט נחלק את שני אגפים ב-20, 18 מעלות לשנייה. אנחנו יכולים לעשות את זה עם המונה ועם המחנה. שלושה סיבובים. אתם יודעים כי אתם יכולים להגיד שלושה סיבובים במהלך 60 שניות. למעשה זאת הדרך בה אתם מורים לעשות את זה. שלושה סיבובים 60 שניות שווה לסיבוב 1 ל-20 שניות. וזה שווה ל-360 מעלות ל-20 שניות, וזה שווה ל-18. מעלות לשנייה, 18 מעלות לשנייה. מבינים? אנחנו אמורים לנוע 18 מעלות לשנייה. לפיכך מספר המעלות הכולל שנו ב-t שניות יהיה, אתם מבינים שאם נאמר זווית, אז זאת... אז זכית מהנקודה הזאת, אני רק כיף אnistורבנו במשהו חתים שניים, ואנחנו קנו. ומה זה? נוריד אנח קנו, אנחנו קתנו. מתי אז זכית הזאת? מאי אז זכית הזאת, שeken? מתי אז זכית הזאת? كم אז كم אנחנו איסטורבנו? אנחנו מאמנו כי אנחנו ניים 80 מעלות לשנייה. אז אם איסטורבנו לשנייה, זה יהיה 80 מעלות. רואים? בסדר, נראה אם אנחנו יכולים למצוא מה הגובה שלהם כפונקציה של זה, בעצם או כפונקציה של t, או כפונקציה של הזווית הזאת שכאן. מה הגובה הזה שכאן? זה 1 מטר ועוד הרדיוס בגלל שהמרחק הזה שכאן הוא 8. אנחנו יכולים להגיד כי זה הנקודה הזאת שכאן היא age, היא שווה בנקודה הזאת ל-9. ברור, אנחנו כמעט ויכולים לראות את זה כציר ה-age, אז... זה יציר ה בנקודה הזאת, מה הגובה שלהם? אם זה age, אז כעת נסרטט כאן טיפות קטנות ונשתח את זה כאן. הגובה שלהם מעל הקרקע בנקודה הזאת במרחק age. וזה אותו דבר כמו המרחק age הזה. אז מהו המרחק הזה? זה יהיה אם המרחק הזה age, מה המרחק הזה? המרחק הזה יהיה שווה ל-9 פחות age. כיצד אנחנו יודעים? המרחק הזה כולו הוא 9, הזה הוא age. נסמן אותו בצבע יותר טוב. המרחק הזה שכאן יהיה 9 פחות age. נראה מה אנחנו יכולים לעשות. מה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים את המרחק הזה. אנחנו יודעים כי הזווית הזאת היא 18, 18t מעלות. האם אנחנו יודעים מה יהיה הצלע ברור, זהו הרדיוס, זה 8, זה 8 מטרים. 9 פחות age מטר. 8 מטר ו-18 מעלות. מה הקשר בין הצלעות האלה לזווית הזאת? נסרטט כאן משולש בהתייחסות. בהתייחסות לזווית הזאת שכאן, ה-9 פחות a זה הניצב, וה-8, מטרים בוודאי, זה היתר. רואים? באיזה פונקציה טרגונומטרית עוסקים עם ניצב היתר? קוסינוס זה ניצב חלקי יתר. אנחנו נתחיל לגיד כי הקוסינוס של 18 ועשר מאלות, הקוסינוס של שמונה ועשר תי מאלות, שווה להצלח את המודא, הצלח את המודא התייש אבחות זה שווה להתייש אבחות אידג, חלקי איזה, חלקי שמונה. עכשיו אנחנו נתחיל ליתור, זה בור אידג, và אנחנו מקבלים זה כי של תי, נקבל שני אגפים בשמונה, נקבל שמונה קוסינוס. של 18t שווה ל-9 פחות h. אולי נוכל להפחיד 9 משני אגפים. מקבל כי מינוס 9 שווה עוד 8 כפול קוסינוס של 18t שווה ל age. נכפיל כעת את שני אגפים באחד שלילי. אז תקבלו כאן 9 חיובי פחות 8 קוסינוס של 18t שווה... או oh, כי h שווה ל-9 פחות 8 קוסינוס של 18t. הנה קיבלנו את זה, הבאנו את h של t. בשיעור הבא אנחנו ממש נתאר זה בגרף הפונקציה, נתראה בקרוב.